Nocoj. Nocoj bi o zvezdah in luni zapel, o poljih in temnih obrisih kozdov, o belih topoljih in pesmi otrok, o dobrih ljudeh in o čudnih poteh, čudnih in lepih, bodočnost vodečih. Patrulja žandarja odšlajo tem času trdov skozi noč in njih bajoneti so pesem na tisoč kostcev razklali.